Ψηλά θα το κάστρο το μιλό πυρσός, στην πια ψηλή κορφή, στα κροδαχτήλια ορθός ίσια τα χέρια μου ψηλά, σα δυο φτερά ποθούνε τον αγέρα. το κάστρο το μηλιό πυρσός στη διάψηλή κορφή στα κρόδαχτυλια ορθός Ίσια τα χέρια μου ψηλά σαν δυο φτερά αποφούνε τον Αγέα Όλα αναδίνουν γύρα φως και αγνάν διαλούζεται στον ήλιο η θάλασσα, η πλατιά και ο λογισμός, όλο καθάρια αλήθεια σαδιάφανα κρυστάλλια κρουστάλια πλήθεια λοχίζει τον εθέρα. Όλα να δίνουν γύρα φως να αγνάντια στον ήλιο ο θάλασσά κι ο λογισμός αλήθεια σαν διαφανά κρουστάλια πλήθεια λογχίζει τον εθέρο Κι ως λαχταρίζει με ο σκοπό, για πανηγύρια της χαράς ο καίμος λαχτάρα πόθος μια κραυγή σε σαλπικτήρια νιαχή σκορπιέτε πέρα ως πέρα. Κι ως λαχταρίζει με ο σκοπό, για πανηγύρια της χαράς, Καϊμός λαχτάρα ποθός μια κραβδί Σε σάλπη κτίριαν η αχή σκορπιέται πέρα Αυτούς, κι, όλα είναι κι όλα σκορπάνε γύρω αυτούς, κι όλα είναι όλα σκορπάνε γύρω κι όλα είναι ως πού κι ανήκει νίκεις σ' ο λόγος μου όριμος μεστός στα χέρια του λαού καρπός κι όλα σκορπάνε γύρα φως, κι όλα γύρω μέρα. όλα σκορπάνε γύρα φως, κι όλα είναι γύρω μέρα κι όλα σκορπάνε γύρα φως, κι όλα είναι γύρω μέρα, κι όλα σκορπάνε γύρω φλού.